مبروك يا حفل على العز مبناه الله يدي مفرحكم يا اهل الجود مبروك يا ملاك على ما تمنى غنوا لغور الشود راح مبروك يا حفل على العز مبنى الله يديم مفرحكم يا هل من اهل الطيب والجاه دايم على الطالات ما ينقص يزود ملك واخوك المرجله ما عدا من غارها معرب من عام وشدود امك لها المدات جزله مضره لك ام مش المدها مالا اشتركوا على العز مبنى الله يديم مفرحكم يا اهل الجود مبروك يا ملك على ما دمنا غنى ولها ورشوا على المسرح ورود يا بنت شيخ سلسن العز مبدا بما قلسي تقلب على دالة وعود بما قلسي تقلط على دالة وعود اخوك مش عالمنا حد جزله مضره مش مشعل مدها ما له حدود اخوك محمد تعرف الطيب يمناه محمد اللي ما يلحق منقود اللي على العليا ما يلحق محقود ابن عطيلة والوفه ما تعداه يوم اللي مبين شلفه وباروك سلزن من شلفه <تصفيق> corazón